I aleshores nosaltres, pobres cadells esporudits, que estimàvem l'estiu, que caixíem al pati de la nit i nedàvem en l'abundància del no-res, vam descobrir que ens havíem fet grans, que aquell era un espai ja destruït, i no vos vam dir em moro de tristor o tinc set. Enduts pel vent vam descobrir que ja podíem viure sols, vam descobrir l'antiga por de la foscor, Arribats en terra de ningú, nosaltres, que estimàvem l'estiu.